بسم الله الذي لا إله إلا الله بسم الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم مشاهدينا الأعزاء تحيتي لكم جميعا أسعد الله صباحكم من هذا المكان الجميل البادية بادية مشيد الأعزاء بادية الصحراء أقلم صحروي تحيتي لكم مشيد الأعزاء شاركم معكم هذا الصباح الجميل تحية المشاهدين جميعا في أي مكان وإينما كانوا السلام عليكم مشاهدينا الاعزاء تحياتي لكم جميعا شكرا لكم سيدي الاعزاء المتابعه للدعم ديالكم على الجيم ديالكم وال... أي... أي واحد اخي تيخلي تعليق شكرا له اللي كيخلي لينا تحياتي لكم مشاهدينا الاعزاء اليوم مشاهدينا الاعزاء واجد في السوق مدينه السمارا 18 1 2023 تحياتي لكم مشاهدينا الاعزاء احنا دخلنا السوق دابا غادي نقول لكم الاثمنه ديال المواشي عم تحييتي لكم سعد الله صباحكم مشايدي الله عزة تابعوا معنا مشايدي الله عزة الفيديو للاخير ما تنساوناش تشوفوا ديالكم جزاكم الله خير حنا في السوق اليوم مدينة السمارة الاقاليم الصحراوية مشايدي الله عزة في الجنوب نتشاركوا معكم الاثمنة للمواشي الماعز يا الله مشايدي الله احنا حنا غندخلوا للسوق تحياتي لكم جميعا يعني المشاهدين لا تحياتي للمشاهدين في كل مكان اش كاين؟ ولد اخر يفهد مسكين الله الله <تصفيق> <تصفيق> ####غير_واضح عطاوهوم سبعطاشر ألف ريال جوج بجوج بجوج بجوج 17 أه. يا أه. 17 <تصفيق> <تصفيق> الله يسخر لك يا شيء 26 اه في العزات مازال 18 18 الله يسخر لك ريال راه صغير لا. الله الله لا ولدها ولدها توما توما توما توما توما توما توما توما توما توما هذا توما توما توما توما توما توما توما توما توما توما توما 36 مشايز 36 باش تبات الله يسخر الله يسخر الله دابا علاش ندير ليها باغي يعرف ليها شي واحد حي سير غير مستعف سلام هضر لينا على السوق بغيت باكل ياك اسيدي ديك المعزة ديال المعزة تبيع ب ديال 34 الحبيب كاين الثمن ياك كاين الثمن اليوم تبارك الله كين كاين الثمن 16 هذا ريال الله تبارك الله ديجو في 10 دال 14 و 14 و ولدها داك النعجة ب 14 الف ريال هذيك هذيك 14 الف ريال اييه 14 الف ريال هذيك بارك الله بارك الله 45 مشي ليه زعما 90 الف ريال جوج 100 سينه هذا 83 80 83 الف ريال اه 83000 بارك الله خرفان زينك بارك الله خرف خاص الخاص. شو الخاص ها هي خاص 83 رخاص خاص خرفان كبار زينين تبارك الله بارك الله سردي واحد الشكر على خرفان ناضين هذو ددي عزيز قال 83 قال الشافي 83 شوفي يعني. طاو تسعين طاو آه تسعين هاكك تسعين شو هاكك تسعين الفريق لا يسخر شوفينا الله <تنت تض> طيب <intimacy> الله يلاه والله ولدت خروف الله يلاه زوين تبارك الله يا كير الله يلاه ولدت كايش شحال طاول الحاج هذه 15000 ريال بارك الله يا الله يلاه زوينه سبحان الله راه ويلي الله يلاه 15 طاول الحاج هنا الله يسخر لك والدع عليك النعاج سبعتيه مشاو الله يسخر حاي الله يستر لك الحاج مشاهدي الله يجزى الله يسر ليه داك الخير يلاه جا بارك الله فيك الله عاد واحد 90 ماشي ديال الواحد 100000 10000 مليون جوج 120000 درهم ياك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 يلا بعدي <pouch box box> لا تعرف، لا تعرف، لا الله يربح الراجل الله يربح الراجل الله يربح الراجل الله الله يربح الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله او مولا ام السيد مليون و 60000 ريال الله يسخر كتلعب قد 60000 وين ها ريال الله يسخر الله يسخر جو واعر اليوم سبحان الله العظيم ما يلا الله مباركر. خير قدامنا قدامنا الحمد لله الله لا نعباد دابا كتصب يا ربي يا ربي خير تبارك يا يا من ليه الحمد لله يا رب اللهم أدي ما علينا نعمة يا الله بارك الله على السعب هادي تحية ليك سعب هادي هاي الكاسكرا أكدعي كيعمار الشتا لا خليه يا الله سيدي الله يصخر ها <تصفيق> هو <تصفيق> تحياتي لكم مشاهدينا الاعزاء كنشكركم على الوفاء ديالكم وعلى المتابعات الفيديو حتى للاخر تحياتي لكم جميعا واللي كمل معنا الفيديو كنشكروه بزاف من هنا كينتهي الفيديو السوق بدا كيخوو مشاهدينا الاعزاء والى فيديو قادم ان شاء الله شكرا لكم والسلام